Okei. Okay. Toivotaan, että nauhoittaa. Huomenta kaikille ja tervetuloa mukaan tänne meidän aamukahveille. Meillä on tosiaan tällä hetkellä täällä menossa meidän teemaviikkoa Tukea parisuhteille, kun perheessä on sairautta toiminnassa. Mä oon Laura Huuskonen ja oon meillä asiantuntijana tässä nimenomaisessa toiminnassa. Ja tänään mulla on kaverina täällä Johanna Simpukasta ja teillä on kanssa teemaviikko menossa, eikö vaan? Joo, moikka vaan ja kiva, kiva kun kutsuitte mukaan. Meillä on tosiaan simpukkaviikko just tällä hetkellä menossa ja lauantaina sitten huipentuu tämä viikko, vietetään lapsettomien lauantaita jo, voitko uskoa kahdennen kahdeksannen kerran. <laughs> Et aika pitkä perinne alkaa olla jo. Mutta tota, tosi kiva kun pääsin mukaan jutustaneen sen kanssa parisuhteista ja lapsettomuudesta siinä sivussa siis myös. Kiva, kiva ja lämpimästi tervetuloa mukaan. Me haluttiin nimenomaan, Johanna, kutsua sekä tämän upean teemaviikkonen puitteissa ja myös siksi, että, että tässä on paljon yhdistäviä tekijöitä. Me tiedetään, että sairaus itsessään kuormittaa jo parisuhteita ja, ja haastaa niitä eri tavoin. Ja, ja sitten tiedetään myös, että useat sairaudet voi aiheuttaa haastetta siihen lapsen saantiin tai jopa sitä tahatonta lapsettomuutta. Ja, ja siinä usein sitten on jo niin kuin monta sellaista kriisin paikkaa ja kuormittavaa tekijää niin, niin kuin yksilölle, mutta myös sitten niin kuin parisuhteelle itsessään. Miten teillä on, Johanna, siellä teidän järjestössä näyttäytynyt tämä, tämä, tämä tahaton lapsettomuus kriisinä parisuhteessa? Joo, kyllähän se, se, on, tota, se on yksi ihan niin kuin keskeisiä asioita, jotka liittyvät tahattomaan lapsettomuuteen Usein kuitenkin lasta toivotaan yhdessä. Ei tietenkään kaikki, mutta, mutta näin usein on. Ja lapsettomuus aiheuttaa suurimmalle osalle ö, usein syvänkin ja monesti tosi pitkäaikaisen kriisin. Ja, ja kyllähän kriisi aina haastaa parisuhdetta, oli kyse sitten minkälaisesta kriisistä tahansa. Ja ehkä tähän lapsettomuuskriisiin siihen liittyy paljon sellaista, ikään kuin, mikä, mikä monessa kriisissä ehkä jää puuttumaan, ja niin se on nimenomaan sellainen aaltoilevuus että et, et lapsettomuuskriisinä on ikään kuin sellainen aaltoileva, ja siinä saatetaan niin kuin, ottaa askelia eteenpäin ja sitten yhtäkkiä takaisin taaksepäin. Ja kuitenkin se on monelle aika pitkäkestoinen tilanne elämässä, että siihen lapsettomuusvuosiin saattaa mennä, mennä tota, useita vuosia. Jotkut viettää siinä vuosikymmenen, ja, ja, ja toki sitten myöhemmin elämässä kriisi saattaa joillain uusiutuakin. Mutta ilman muuta, Kriisi on sellainen, ja, ja lapsettomuus ylipäätään ilmiönä, joka, joka saattaa olla siinä parisuhteessa, se saattaa tulla kolmantena tai, tai sitten se saattaa olla sellainen yhdistäväkin tekijä, kyllä ilman muuta. Ja me tiedetään, että parisuhteen kannalta niin erityisesti tällaisesta kriisistä tekee haastavat se, että usein me ollaan niin, niin jo yksilöinä erilaisia, että me reagoidaan kriisitilanteissa eri lailla. Toiset meillä on, on sellaisia, että käärii hihat ja, ja haluaa heti alkaa toimimaan tai haluaa kerää hirveästi tietoa tai haluaa toteuttaa paljon erilaisia asioita. ja, ja taas Toiset vaatii paljon enemmän niin sitä pohtimisaikaa ja, ja jotenkin sulatella sitä asiaa. Ja, ja samoin tietää, että ne kriisin vaiheetkin tulee eri aikaisesti eri kumppaneilla. Että, et toinen voi olla jo aivan niin kuin, valmis käsittelemään asiaa ja puhuu siitä ihan hirveästi ja toinen on vielä niin shokkivaiheessa ja, ja haluaa vasta niin päästä pikkuhiljaa sitä sieltä mielen läpi sitä asiaa mikä sitä kriisiä aiheuttaa että, että ne näkyy kyllä varmaan teillekin juuri nämä, nämä eri parisuudet ja eri aikaisuudet ja eri suhteisuudet sen niiden kriisien suhteen Kyllä joo siis tosi hyvä pointti ja, ja ehkä niin kuin lapsettomuus ylipäätään että siellä taustalla tietysti on myöskin se toive lapsesta. Että et ei ole myöskään ihan yhtä syvä se toive siitä lapsesta. Että saattaa olla, että toinen pystyy helpommin näkemään sellaisen tulevaisuuden, jossa ollaankin kahdestaan, tai että et niitä lapsia tuleekin jollain toisella tavalla kuin sillä, miltä, millä oltiin nyt ensin ajateltu. Et, et se voi olla myös, että, että kriisin syvyys ikään kuin voi olla aika erilainen. Mutta ilman muuta just toi. Että et toinen ehkä havahtuu siihen nopeammin ja on valmis, saman tien alkaa selvittää, että mistä tämä johtuu, mistä on kyse, kun toinen ei ole vielä oikein edes hahmottanut, että tässä on mitään ongelmaa ikään kuin. Ja siinä tietysti lapsi tämä sekä se, että, että, että, että miten jo etukäteen on, on saattanut ajatella, että, että tota, et se ei välttämättä käykään ihan helposti se lapsen saaminen. Että useimmille lapsettomuus toki tulee ihan tosi suurena järkytyksenä, mutta osa on ehkä osannut vähän ennakoida sitä, että, että kaikki ei välttämättä menekään ihan putkeen. Ja, ja, ja toi on tietysti tosi tärkeää siinä, kun ollaan aika eritahtisia ja sitten meillä on erilaiset tavat käsitellä kriisiä. Toinen saattaa sulkeutua ihan täysin ja haluaa niinku prosessoida itekseen niitä asioita. Ja toi, toisella taas, taas saattaa olla se, että haluaisi puhua ihan kaikille asiasta. Mutta sit lapsettomuus esimerkiksi kuitenkin sit on sellainen asia, joka on kuitenkin tosi intiimi ja henkilökohtainen. Se on herkkä, se on haavoittava, jolloin, jolloin sitten voi olla, että se, että toinen haluaa puhua sitä kaikille, voikin satuttaa sitä kumppania. Et ikään kuin tässäkin on tosi tärkeää, että pääsee sitten siitä. Että mitä tämä meissä kummassakin aiheuttaa, ja, ja tota, mahdollisesti sitten ehkä, ehkä hakee jotakin ulkopuolista apuakin siihen, että päästään siihen keskustelun alkuun. Joo. Mut kyllä, kriisissä, kriisissä ollaan eri tahtisia ja se on erityyppinen ja ja, tota, ja käsittelyn keinot, niin se on myös yksi tosi tärkeä, ne, on, ne voi olla tosi erilaiset. Joo. Kyllä. Ja sä Johanna tuossa mainitsitkin jo pahottelut mulla täällä koiranpentu kolisteleja omaa <laughs> elämäänsä. No, sä mainitsitkin, että tämä kriisi voi olla myös yhdistävä tekijä ja se voi olla niin se ä, kriisin aiheuttaa myös sellainen niin yhteinen yhdistävä, jotenkin voimavarakin ehkä loppupeleissä sitten, että okei, että tästäkin me ollaan vaikeudesta selvitty. Mutta ajattelen, että se myös vaatii on, mitä sanoit, että, että pystytään puhumaan niistä asioista, pystytään puhumaan siitä, että miltä musta nyt tuntuu, miltä susta tuntuu, ja jotenkin myös niin kuin pystytään hyväksyä se, että me ollaan erilaisia, ja me koetaan ja tunnetaan asioita myös hyvin erilailla. Kyllä, joo, se on ihan, ihan äärimmäisen tärkeää. Ja kyllähän se vaatii sitten puhetta, että, että opitaan ymmärtämään toisen tapaa reagoida. Että semmoinen reagointi kriisiin voi olla kuitenkin tosi erilainen kuin reagointi johonkin tavallisiin arjen tilanteisiin tai johonkin pienimuotoisempiin vastoinkäymisiin. Että se voi jopa yllättää, että, että mun kumppani suhtautuu tällä tavalla. Ja ne tunteet, mitä lapsettomuuskriisiinkin liittyy, niin kuin varmasti sairauteenkin kriisinä, niin niin voi olla itselle aika yllättäviä ja ehkä pelottavia. Ne voi olla sellaisia, että niitä on vaikea hyväksyä itsestään. Että esimerkiksi viha ja ratkeruutta, ne kuuluu ihan tosi normaalina, ja lapsettomuuden kokemukseen. Ja sit kuitenkaan ne, mä aina puhun siitä, että ne, ne, niitä ei pidetä ikään kuin salonkikelpoisina tunteina, niin, niin se voi pelottaa ja se voi yllättää itseä ja se voi yllättää, että, että, että kumppani, Kokeekin. ja voi olla vaikea ymmärtää, että miksi sä oot katkera, tai että miksi tää hävettää sua, tai, tai miksi sä oot vihanen, kelle sä oot vihanen, mistä sä oot vihanen. Että siinähän voi tulla myös sellaisia niin kuin parisuhteessa sellaisia aika ikään kuin yllättäviä tilanteita, että, että näinkin voi tosiaan reagoida. Tuo on totta mitä sanoit, että ne voivat olla myös yllättävän voimakkaat että ne tunteet. Mä ajattelin, että jos puhutaan kriisestä, tällaisesta sairaudesta tai tahattomasta lapsettomuudesta, niin ne haastaa niin sellaisia meidän perustarpeita, turvallisuuden tarvetta tai sellaisia tulevaisuuden haaveita ja unelmia. Että yhtäkkiä se, niin kuin miten me ollaan ajateltu, että tämä elämä kulkee polkoa, niin se niin katoo kokonaan ja tulee paljon sitä, sellaista epävarmuutta. Ja, ja se niin kuin herättää just niitä sellaisia voimakkaita tunteita, koska ne on niin merkityksellisiä asioita meille se, että me pystytään olla turvassa ja, ja ennakoida, mitä tapahtuu ja, ja näin eteenpäin. Niin, niin se on varmaan totta, että ne tunnekuohut voi olla tosi voimakkaita ja niin just hätkähdyttää sekä itseä että sitä kumppania siinä vieressä myös. Kyllä. Ja sitten tietenkin sitä turvallisuutta äh, varmaan useimmat hakee sit siitä läheltä, siitä kumppanista, ja sitten kun, sit, kun molemmat on kriisissä. Mikä on, mikä on itse asiassa aika hyvä latsottomuuskriisissä, että myöskin se eritahtisuus, sehän voi myös suojata. Että, että siinä mielessä, että, että kun toinen on oikein syvissä syövereissä, niin voi olla, että toisella on vähän helpompaa. Että silloin niin kuin pystyykin tukeen toista vähän paremmin. Mutta et, kyllähän se silloin hakee turvaa siitä, siitä kumppanista vierestä, ja silloin on tosi tärkeää, että sitä myöskin ää, saa. Ja, ja tää on niinku tosi tärkeä juttu, ja sit kun puhuttiin siitä, että lapsettomuuskriisinä voi yhdistää ihmisiä, niin, tota, niin me ollaan tätä useampaankin otteeseen kysytty, ja esimerkiksi tässä meidän meillä oli tämmöinen Parit-projekti tossa Männä vuosina, niin selviteltiin tätä, ja kyllä siellä niinku valtaosa koki, että se lapsettomuuskriisissä se kaikkein tärkein tukija oli se oma kumppani. Ja ehkä tällainen kokemus, että, että me ollaan selvitty tästä yhdessä. Selvitään mistä vaan. niin se kertoo myöskin siitä, että kriisi on tosi iso juttu, se on tosi vaikea, se on kuitenkin monille yksi elämän vaikeimmista kriiseistä, niin, niin tota, juuri se, se, että se yhdistää kuitenkin niitä kumppaneita, riippumatta siitä, että, että se saattaa olla toiselle paljon isompi, syvempi asia kuin toiselle, mutta kuitenkin se on yhteinen juttu. Toi on tosi tärkeää. Toi on se, miten mekin just ajatellaan, ja tosi kiva kuulla, että, että se on se just se, se kumppani jotenkin siinä se merkittävin ja läheisin. Ja senkin takia on tosi tärkeää miettiä sitä niin meidän keskinäistä suhdetta, niitä meidän tarpeita ja kumppanin tarpeita, mutta myös ehkä jotenkin sitä kautta, että miten mä voisin tehdä sellaisia tekoja, että mä ruokin tätä meidän suhdetta hyvällä, ja, ja miten, niin kuin, mitä tämä meidän suhde nyt tässä kriisitilanteessa vaikka tarvitsee, mitä se tarvitsisi, että mä, miten mä toimisin niin, että, että tämä meidän suhde tässä kestää ja vahvistuu jopa. Kyllä. Ja kyllä mä ajattelen, että, että ihan semmoset niin tosi perus niinku vuorovaikutustaidot ja, ja, ja tota, tunteiden käsittely ja tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen kumppanin kanssa, niin musta ne on hirveän tärkeitä. Ja sitten ehkä semmoisessa kriisissä niin, niin tota, ne on myös aika turvallisia. Siis sillä tavalla, että ne on niin kuin, et niitä harjoittelemalla ja niitä perusasioita työstämällä, niin, niin tota, voi saada jo tosi paljon hyvää aikaiseksi. Että mä niin jotenkin itse ajattelen, että siitä on tosi hyvä lähteä. Et, että yritetään jotenkin saada kiinni siitä omasta tavastamme vuorovaikuttaa ja toisen tavasta vuorovaikuttaa. Ja, ja sitten, että harjoitellaan sitä vuorovaikutusta. Ja että puhutaan siitä, että miltä asiat tuntuu. Mutta tosi, tosi hyvä, kun nostit sen esiin, että et ihan ne perus asiat kantaa kyllä sit tämmöisen kriisin, kriisinkin läpi hyvin. No tuohon, anteeksi, toinen asia, mikä on hirveän tärkeä, mä ajattelen justiinsa näissä kriisitilanteissa, puhutaan sitten sairauksista tai tästä tahattomasta lapsettomuudesta on vertaistuen merkitys. Mä ajattelen, että teillä varmaan Johanna on paljon sellaista toimintaa, missä pyritään tämän vertaistuen kautta tukemaan pareja. Joo, ja, ja tietysti niin kuin heti täytyy sanoa, että, että että vaikka useimmille se oma kumppani on se kaikkein tärkein tukija, niin monesti sitä myös tarvii vähän toisenlaisia näkökulmia. Ja tarvii puhua myös muiden ihmisten kanssa, jotta pystyy jäsentämään sitä omaa kokemusta. Me ollaan kuitenkin kaksi erillistä ihmistä siinä, siinä suhteessa, jolloin voi olla tosi tärkeää, että pääsee miettimään sitä omaa tilannetta ja jäsentää niitä omia tunteita ja ajatuksia muiden sellaisten kanssa, jotka on sitä samaa, että sillä tavalla vertaistuki voi edistää sitä parisuhteen hyvinvointia myös sitä kautta, että et hakeutuu itse vertaistuen piiriin. Ja, ja toki sitten, että et meillä on toiminta, jossa me sitten, jossa tarjotaan nimenomaan sitten pariskuntina tukea, et meillä on kolmenlaisia, meillä on tämmöisiä lyhyempiä parisuhdetuokioita ja sitten pukkaparit. Päiviä, ja sitten meillä on tuo Rikasta minua kurssi teidän kanssa yhteistyössä. Ollaan sitä meidän, meidän kohderyhmälle vähän räätälöity ja, ja se on kyllä ollut tosi toimiva juttu. Nyt tietysti koronan takia niin, niin tota, on valitettavasti jouduttu vähän jäädyttämään näitä, mutta toivottavasti taas loppuvuodessa Rikasta minua kurssi olisi tulossa ja meillä nyt toukokuussa on alkamassa yksi parisuhdekurssi. Yes. Ihan mahtavaa. Ja meillä tosiaan Kataessa on toki myös erilaista toimintaa Pareille. Meillä on ihan näitä matalan kynnyksen chat- ja äh, parisuhdepuhelinpalveluita ja, ja sitten on näitä erilaisia kursseja ja vertaisryhmiä. Niitä kannattaa käydä kurkkaamassa sieltä meidän kalenterista. Ja, ja olen huomannut samoin me kuin teki Johanna, olette hirveän aktiivisia somessa, niin että nyt jos joku ei vielä meitä seuraa somessa eikä simpukkaa seuraa somessa, niin kannattaa ehdottomasti ottaa seurantaan, koska sieltä sitten löytyy paljon kanssa infoa meidän toiminnasta ja tapahtumista, samoin kuin teille. Kyllä, kyllä. ehdottomasti. Yes. Hyvä. Lämmin kiitos Johanna, kun olit mukana. Olipa mukava päästä keskustelemaan sun kanssa tärkeästä Oli ajasta. kyllä. Pari on aina, aina mukava puhua. Mahtavaa. Yes. Kiitos. Kiitos. Moikka.